Hej allesammen, det I skal til at se nu, det er en mor med mig, som og Splay. Min lydserie, den er en lille bitte smule lavere en Mikkels mikrofon, og den er jeg helt dus med. Man kan godt høre mig, men igen, jeg ja. Jeg håber, at jeg tager rigtig godt imod den her lille. Hej hej. Hej allesammen og velkommen til Xplay. Hej hej! <laughs> jeg skulle lige så sige, at du må gerne siger. Så... Ja, ja. Skal du skal ikke være med Mikkel. Nej, men jeg vidste ikke lige, om du sagde noget mere jo. Det var chapp-bisschill, og så er der nogen, der sådan, ah hvem er det? Hvem er det? De tror, der er nogen, der tror, at det er en anden sådan stor gammel. <laughs> ja, faktisk har du to gæster. Hun, hun er med Splay. Ja, ja, fordi. der var, der var engang, vi skulle passe her. Ja. Nå! Hvor vi optog, ind øh, inde i jeres tv. Ja. Øh, prøv lige at trykke på Play. det er sjovt, alle de holder altid med Mikkel. Ja, men det er det kun, for... Det er Maja, der holder med mig. Ja. Hvis vi er oppe ved min far eller sådan noget, der holder de med Sile. Hvis vi er ude ved jer, så holder I med Sile. Jamen det er fordi, det eneste jeg kan banke dig i, det er Pokémon Sille. Mm, det er sådan, det her spil, ikke også? Ja. Der, det hedder New Pro Gamer Bros. Mm. Og det var en kæmpe stor, Hvad hedder det? Dus til WiiWii'en. Ja. Og så er de valgt at lave en også til Ween. Okay. <laughs> men jeg vil gerne have, have, at vi skulle spille lidt på WiiWii'en, men vi har ikke nok batterier. Så! Nej, så døde jeg. <laughs> <laughs> det var hurtigt, var. Og <laughs> <laughs> så bliver du joysticket, lækker. Ja. Så prøv at ryste. Så kommer du hen til mig. Så kan jeg sådan poppe der. Okay. Der er en svamp. Åh oh, nej, jeg kan ikke fange den. Åh, oh, så du, det var mig, der gjorde det, Thomas. Pro jeg, jeg vil simpelthen bare gerne lige lære dig, det, det med en sådan en. <laughs> Ja, det tænker jeg nok. <laughs> du døde. Nå, jeg glemte lige, det var mig, der var lul. <laughs> det er det smart, så kan jeg bare dø, og så få løftet Ja, men uh, du kan se op i hjørnet, du har tre liv tilbage nu. Lul. Lad os se, der er en hemmelig herinde. Nej, jeg døde igen. Tag den der. Nå. Åh, uh, nu går tiden igen. Det kan jeg huske fra dengang du var lille. Roderik? Nej, det ikke jeg. Hvad så. Roderød var stå derom. Kommer jeg så ikke med på slag. Bare... Ja, så når. Ja, kåse mine øjne de bare... løber helt i vand. <laughs> <laughs> jeg tror vi siger i næste afsnit. Okay, hej hej. Hej hej. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, No. Yeah.